في مدينه في بالخصوص كما كتعرفوا اليوم مجلس الجهاد هو يعني في صدد تنزيل البرنامج التنموي فمن السياسات العلمية ديال ديال البلاد وديال الحكومه مشروع يعني ما بين ما بين الحكومة ومجلس جلال وميدان الثقافة، فميدان الثقافة اليوم بغينا يكون عنده يعني بعد أكثر، بعد يعني ابتكار، بعد ديال ديال ديال, ديال بعد أكثر في هذا النقاش، فاليوم حاولنا باش نلتأموا كل المبدعين والثقافون والفنانين وكل ذو الاختصاص باش يشاكونا في الـ في الـ في في الابداع ديال ديال تنزيل هذا البرنامج دمج حول الثقافه فالاسس ديالو كذلك بغينا نعرفوا الثقافه داخل الجهه شنو يمكن نزيدوا كاضافه كمجلس من هذا المشروع الثقافي اليوم ماشي ثقافه عاد على المهرجانات اعتقد بان اليوم بغينا ثقافه يعني التراث ديالنا داخل الجهه الحمد لله الجهه ديالنا غنيه بالثقافه ديالنا غنيه بالمجالات الثقافيه فبغينا نحولوا هذه الثقافه العاديه الى ثقافه سياحيه ثقافه ترفيهيه اكثر ثقافة اللي كتعطينا يعني البعد يعني البعد الاكتساب توني فخصه تكون في السياسه الاقتصاديه فهذا هو اللي بغينا يكون يعني بهاد بهاد زاطلي اللي عيطا له بغينا ييبك يبتك بغينا يخرجوا بالمخرجات وهاد التنزيل ديال المخرجات ان شاء الله هي كتوصيات بغينا ننزلوها في البرنامج التنموي الجهوي يعني ببساطه ان شاء الله الاخراج ديالو في في شهر اكتوبر